حضرت امام بہکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ روایت درج فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت ابن محمود ان سے آپ نے یہ روایت نقل کی ہے آپ لکھتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ ابن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دفعہ نا حضور باغڑی صلاح و سلام کی آل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو دو دوست آئے ساتھ اپنے میت بھی لے کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سارا معاملہ سنایا کہ حضرت ہم حج کی غرض سے حج کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کو ادھر دفن کرنا چاہا تو جب ہم نے قبر کھودی تو قبر کے اندر کالا محیط سانپ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا قبر ہم نے کھودی اندر کالا سانپ انتظار کر رہا تھا ہم نے اس کو بند کر دیا پھر دوسری جگہ کھودی وہاں پر بھی یہی تھا الغرض کہ ہم نے متعدد قبریں بنائی لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہ پائی ہم نے جہاں پر وہ سانپ نہ ہو تو ہم پریشان ہو گئے تو ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں آپ آل رسول ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں ہماری رہنمائی کیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جاؤ نا وہ سانپ ہر جگہ موجود پاؤ گے مکہ میں آئے ہو نا مکہ میں اگر اس کو دفن کرو گے تو یہاں پر بھی وہ سانپ پہنچا ہوگا تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس سانپ کے حوالے کر دو تو حضرت ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو دفنایا گیا میں بھی ساتھ گیا تو جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو فوراً جو ہے نا وہ سانپ اس کے ساتھ لپٹ گیا اس مردہ جسم کے ساتھ وہ سانپ لپٹ گیا تو ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ آپ بڑے حیران ہوئے اور اس بندے کے گھر کا پتہ پوچھا کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح کہ وجہ کیا تھی کہ اس کو اس طرح کا عذاب ملا کہ ایک سانپ جو اس پہ مسلّت تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں اور مکہ میں بھی اس اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کے پیچھے تھا تو جب اس کے گھر گئے نا جا کے خبر غم سنائی کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ان کی بیوی کو جا کے سلام کیا اور یہ سارا واقعہ سنایا یہ جو حادثہ ہوا پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا نا سانپ والا یہ بھی بیان کیا کہ وہ سانپ اس کا قبر میں منتظر تھا اس کی کیا وجہ تھی تو اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگے کیا بتاؤں آپ کو میرا شوہر جو تھا نا یہ آٹے کا تاجر تھا آٹا بیچتا تھا آٹا تو اس کی عادت کیا تھی کہ یہ آٹے میں جو ہے نا ٹوڑی ملایا کرتا تھا میں اس کو بڑا روکتی تھی کہ حضرت انسان سے اس طرح کی وہ نہ کرتا دھوکہ دہی نہ کر لیکن یہ رکتا نہیں تھا یہ باز نہیں آتا تھا یہ آٹے میں توڑی مکس کر کے بیچا کرتا تھا تو حضرت ایک آٹے میں توڑی مکس کرنے والے کو اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے تو حضرت آج کا مسلمان اپنی غربان میں جھانک کے دیکھے کیا ہم کوئی بھی چیز خالص بیچ رہے ہیں کیا ہماری کوئی بھی چیز